העברנו עד כה כמה שיעורים עד עוד סקאלה לוגריתמית, ולצערנו אנחנו גם חווינו בשנה הזאת הרבה רעידות אדמה. לפיכך, החלטנו להעביר שיעור על סקאלת ריכטר. זאת דרך למדידת העוצמה של רעידת אדמה. רק כדי להיות ברורים, למרות שאנחנו מקשרים כעוד משאירות בין סקאלת ריכטר ומדידת עוצמת רעידות אדמה, אנחנו למעשה משתמשים היום בסקאלת עוצמת מומנט. הסיבה כי רוב האנשים לא מבחינים בפער גדול בין שתי השיטות, היא... כי סקלת עוצמת המומנט קועילה לסקלת ריכטר. הסיבה היחידה לכך שהזזנו את סקלת עוצמת המומנט היא כי סקלת ריכטר התחילה להגיע לסוג של מקסימום ברעידת אדמה סביב עוצמה 7. זה נותן לנו דרך הרבה יותר טובה למדוד דברים בעוצמה מעל 7. זאת כאן התמונה של צ'רלס ריכטר, והוא נפטר. אבל זה סוג של רעיון שהוא נתן, וזה מעניין בגלל שזה בערך, נותן לנו את ההסבר לסיבה מדוע מצאתי מאמר של פרופסור קיי ודאטי מיפן, שבו הוא השווה רעידת האדמה הגדולה על ידי של תזוזות האדמה המקסימלית כנגד המרחק מהמרכז הרעש. פרופסור קיי ודאטי אתם יכולים לדמיין, עשה סרטוט כמו זה, כאשר זה המרחק, אם יש רעידת אדמה באיזה מקום לא תמיד אתם יושבים בדיוק במרכז הרעש, כאשר אתם מודדים אותו, אתם יכולים לשבת כאן כאשר אתם למעשה מודדים בתחנת מדידה שנמצאת במרחק מסוים משם. הוא הסתכל עד כמה מרוחק את תחנת המדידה, ואז הוא הסתכל בתנועות הקרקע, הקרקע בתחנת המדידה, זאת שכאן יכולה להיות איזושהי רעידת אדמה, ואופן יחسי ניתן כי, כי זאת רעידת אדמה בינונית, זאת שכאן היא תהיה רעידת אדמה חלשה, בגלל שאתם קרובים לרעידת האדמה, ועדיין זה לא זיהזיה בהרבה האדמה. הכוונה היא כי זאת, זאת העוצמה, הציר הזה הוא העוצמה, עד כמה האדמה נאה, ואז לדוגמה, זאת תהיה רעידת אד ניסיתי תהליך דומה עבור התחנה שלנו, אבל הטווח בין העוצמה הגדולה ביותר אל הקטנה ביותר נראה גדול כל כך שהוא לא ניתן למדידה. מה שהוא אומר זה כשהוא ניסה לסרטט את זה כמו פרופסור ועדתי, הוא כי אתם יכולים למצוא רעידת אדמה שתוכלו כאן, אבל ככל שתנסו ליצור סקלה לינארית, לא משלנה את כמה תיצרו כאן סקלה לינארית, אם אתם רוצים כל פתרון כאן למטה, רעידת האדמה החזקה ביותר תצא מהגרף אפילו מחוץ לדף. רידת האדמה חזקה הם יכולים אולי להתחיל לסרטט אותה כאן או כאן, או אולי אפילו לא תתאים לדף. לכן הוא אמר דוקטור בינו גוטנברג, הם כולם עבדו יחד בקולטק כאשר הם המציאו את סקלט ריכטר, דוקטור בינו גוטנברג הילה אז הצעה ניטרלית. לסרטט את העוצמה לוגריתמית. ואני טיבר מזל כי סקלולוגריתמית היא מכשיר הסטן. אנחנו לא יודעים למה יתקענ כי עכשרו אמר כי זה מחשיר הסatan. אנחנו משארים כי יתקענ כי זה סוק של קסם, כי ביתנו מפשר ללקח את כל מה שרוצים ללקח את התוצאות שלהם שיקan, או שאתם תחליטו לראות את העדל בנרידת האדמה החזקה ביותר, להחלשה ביותר. אבל אם אתם רוצים לשפוט את הנרידת האדמה החזקה ביותר, והמשהו הזה ניגר לנו כי הוא בז, זה משהו כמו, קצת כמו מחשיר קסם. אנחנו מרימים כי אל הקנים לוגריתמים, או שהסירת הוא באתם ללקח את הלוגריתמים של. עצמה של כל אחת מרידות האדמה אדמה אם אתם תמדדו רידת אדמה אולי בעזרת סממוגרף זה לפני רידת האדמה. כאן רידת אדמה פוגעת. וכן רידת האדמה נוצ נצרתת ואתם מודדים את העצמה של רידת האדמה, אם תסרטתו את הלינאריטי ייתה לכם את הביעה שהוא רא אם תנסו לסרטתות כמו שפרופסור בדתי עשה ייתה לכם בעיה אבל מה שהוא עשה הוא למדוד דחילה את זה ואחר כך לסרטט את הלוגריתמים את הלוגריתמים של זה ומה שקורא לזה שמקבלים סקלה שמסרטטים או אתם מקבלים סכאל לגירית מית איזה וחסירנו אמילה? מה שחוקרים נ要做 בשורה זהו לחשוב על השלחות של זה, לגבר את של הירידה אדמה כי מוחל לגבר הידות שayıקנ לאחרונה. זוד שכאן הירידה האדמה שתרחשה ב-23 באוגוסט בחוף המזרחי של הרצועה הברית. זוד לא היתה הירידה האדמה כל כך חזקה, היתה חמישה נקודות לא הירידה האדמה, חלשות. הם עדיין מרגישות אז זה כל. הסיבה לחרש שיא קיבלת החלטות של העולם, בול ניקח כעת את הסקאלה הזאת שלנו, אנחנו נלך כאן עד למטה, אנחנו נכין את הסקאלה שלנו, נציב כאן ראשונה את 5.8, ניקר לזה 5.8, אם פרעידו את מושבכם בזהירות אבל בחוזקה, זה אולי יעזור לכם לדעת איך הייתה הרגשה בפסגת רעידת האדמה הזאת. זאת הייתה רעידת האדמה של 2011 בחוף המזרחי. סביר להניח כי היא הכי מפורסמת בארצות הברית, היא זאת שהתרחשה, היא זאת שהתרחשה, בלום הפריטה שכאן, בערך 40-50 מייל דרומה בסן פרנציסקו, וזה הנזק שהיא גרמה בסן פרנציסקו. כביש ראשי התמוטט כאן, וכל האזור הזה נראה למעשה די נחמד אחרי שהם סילקו את זה. הכביש הראשי. אבל אתם יכולים לדמיין כמה חזקה היא הייתה, אם היא הייתה יכולה לגרום כזה נזק לכביש הראשי. האמת כן, אנחנו נהגנו לגור באזור ואנחנו שמחים באזור הזאת. אבל רידת האדמה הזו, וזה זה לאו בדerek באת המדדים, היתה שבע ניקוד א' פס. אבל צמא שרידת האדמה נימבדה כי שבע ניקוד كان בצבע שקול ירואת. רידת האדמה הזו, היתה שבע ניקוד א' פס. לומ אפרית זה באיזור מפרץ של סנט فرانسيسكو, ורידת האדמה הזו, היתה באלף 1989 ותשע. כך, ממש לפניו הליפת העולם, וáz באלפים וחצי iterators of the ביפן, רעידת Japan, האדמה... the <tuhuku> ממש of the Tohoku. What את of של are the most important for the matter? It was to the whole of Japan, all the things that came after the earthquake that hit the ground, it was a tsunami that hit the ground and the whole of Japan was buried in a 6 אז זה צריך להיות 7. 8 degrees is the להקמתה שניקודה F C.יש כאן זodi אלפיים ואחד ביapan רידת הדמיה ביapan.רידת הדמיה חזרה כבר יותר שנים desde aí para, mas está em Chile.Em 1.760, veio a teixa niqueda 5. Z teixa niqueda 5. Z é רק כדי לתת לנו תחושה, אתם יודעים כאשר מתבוננים בזה, אם זאת הייתה סקאלה לינארית, הייתם אומרים כי ירידת אדמה בית שילה הייתה קצת יותר מפעמיים גורה כמו ירידת אדמה בחוף המזרחי, וזה לא כל כך נורא. עד שאנחנו לא מפנימים כי זאת לא סקאלה לינארית. כדי לפרש את זה צריך לחשוב כמה חזקות, חזקות של 10 אחת מרידות האדמה האלה חזקה מהשנייה. אתם יכולים לראות את זה כחזקות של 10. אם תיקחו, מ-5.8 ל-7, יש כאן הבדל של 1.2. אבל זכרו, זה סקאלה לוגריתמית. ואנחנו ממליצים לכם לצפות בשיעור שהעברנו על סקאלה לוגריתמית. בסקאלה לוגריתמית, מרחק קבוע, לא מידע קבוע של תזוזה. או שינוי בסקאלה הזאת. זה לא כמו מרחק לינארי קבוע. למעשה זה סקאלה של פקטור. ואתם לא הכפלתם כאן ב-1.2. אתם מכפלתם ב-10 בחזקת 1.2. זה יהיה כפול 10 בחזקת 1.2. נביא את המחשבון שלנו הנה, ונחשב מה זה. אתם יכולים לדמיין מה זה יהיה 10 בחזקת 1 זה 10, ואז יש לנו 2 וזה יהיה, נחשב זה. 10 בגובה 1.2 זה 15.8, כלומר זה בקירוב פי 16 יותר חזק, כלומר, איזה סוג של רידת אדמה שהרגישו בחוף המזרחי, וחלקכם אולי צפה בזה או אפילו זה, רידת אדמה בלום הפריטה הייתה חזקה P16, נכתוב זאת כאן, זאת P16 יותר חזקה מזאת. זאת שהייתה בחוף המזרחי. וזה הבדל דרמטי. שזה גרם לסוג של נזק וזה די הרעיד, אתם יודעים, בסקאלה די טובה. דמיינו כפול P16, כמה שזה מרעיד או גורם נזק. למעשה לא מזמן שמענו כתבת שדבחה כי היא שעתה בחצר שלה בזמן האדמה בלומר לא רחוק מהאזור בארצות הברית בואי אמרה ואומר כל המכוניות קפצו מעלה ומטה. כלומר זאת הייתה רעידת האדמה די חזקה. עכשיו בואו נחשוב על רעידת האדמה ביפן. האם אתם יכולים לחשוב בכמה היא חזקה או היא הייתה יותר חזקה? זכרו, זה לא לחשוב פשוט כמו אתם רואים זה פשוט פי 2 יותר. זה 10 בחזקת 2 יותר. ואנחנו יודעים כיצד לחשב את זה. 10 בחזקת 2 זה 100. כלומר זאת שכאן רעידת האדמה בלום הפריטה, במכוניות קפצו מאה, מעלה ומטה, רעידת האדמה ביפן הייתה חזקה ממנה פי 100. ואם תשוו את זה לרעידת האדמה בחוף המזרחי, הייתה פי 1600 חזקה יותר מאשר רעידת האדמה בחוף המזרחי, שהתרחשה באוגוסט 2011. רעידת האדמה חזקה מאוד. רק כדי לקבל תחושה עד כמה חזקה יותר, הייתה רעידת אדמה בית שילה שהתרחשה ב-1960. חשבו איזה תוצאות הרסניות היו לרעידת האדמה ביפן. יש הערכות שאומרות כי יפן עקב רעידת האדמה רחבה יותר ב-13 פית. כלומר, היא ממש שינתה הצורה של E גדול. ובנוסף לכך, יש הערכה לכך כי בגלל הרעידות והארץ שנגרם לאדמה, בגלל הרעידות, אורכו של היום בקדושה הארץ קצר יותר במיליונית השנייה קצר יותר במיליונית השנייה קצר יותר. אתם מוליים לומר זה צחף כל מיליונית השנייה? אבל אנחנו רים אבינו זה ממה שינה את היום על קדושה הארץ זה אחד מהדברים הפיסיים ביותר וזה משפיע כאשר אנשים שולחים דברים לחלול וגבש שיותלמודים זה שמסוברים לוחמים בחלל שיום קצר במיליונית השנייה. כלומר זה קבר אידת אידת הדמה מאוד חזקה. אידת הדמה ביטילה אידת פי אسر בגובה חצי יותר חזקה. נגיד זה אתם יכולים לראות בזה כי שורש ריבועי של 10 10 בגובה 0.5 זה אותו דבר כמו 10 בחזקת חצי וזה אותו דבר כמו שורש ריבועי של 10 וזה שווה ל-3.16 כלומר רעידת האדמה החזקה ביותר שנמדדה הייתה P3.16 חזקה מרידת האדמה שהייתה ביפן זאת שקיצרה הייתה היום על פני כדור הארץ וזאת שהפכה יפן לרחבה יותר ב-13 פיט ואם אתם רוצים להשוות אותה לזאת שהייתה בחוף המזרחי היא הייתה כמעט או בערך פי 5,000 יותר חזקה, 5,000 יותר חזקה, רעידת אדמה כל כך חזקה, אנחנו מקווים כי זה עניק לכם תחושה לגבי סקלת ריכטר, וכי זה נתן לכם תחושה לגבי כמה חזקות חלק מרידות האדמה הגדולות האלה. אתם יכולים גם להעריך את הבעיה שהייתה לריכטר בהתחלה. אם תרצו לסרטט את כל אלה על אותה סקלת לינארית, תצטרכו להציב זאת פי 5,000 מרוחקת יותר לאורך הציר הזה, מאשר מקום בטציבות זות זות כשלאצמא הייתה רידת אדמה נדי חזקה כלומר זות תצטרך להיות מרוחקת פי 5000 מאשר חלק מרידות האדמה